Det finns 20 avhandlingar som har ordet Läsutveckling i titeln eller som ämnesord. Sortera gärna träfflistan så att de nyaste avhandlingarna kommer först. Välj en titel och klicka upp ämnesorden. Förutom Läsutveckling finns andra närliggande ämnesord som Läsinlärning och Läsprocessen. Jag söker nu på Läs och dator med asterisker för att få träff på alla ord som börjar med Läs respektive dator, till exempel Läsinlärning och datorer. Det kallas att trunkera sökningen. Här är en avhandling från Linnéuniversitetet som handlar om att främja läsutveckling hos elever med läs- och skrivsvårigheter.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 Ofta är det lättare att hitta en vetenskaplig artikel som handlar om flera aspekter av ett ämne. Tänk på att en genomgång av tidigare forskningssammantaget ska spegla ditt ämnesval, inte motsvara det helt. Du har förhoppningsvis valt att undersöka något som ingen gjort förut. Då kan du bidra till vår gemensamma kunskap genom din vetenskapliga undersökning.